Katsotaan ensin aivan perustavanlaatuista tilannetta, miten kuinka DNAsta tulee joku tietty ominaisuus yksilöön. Lähtökohtaisestihan tilanne on se, että olen piirtänyt tähän tuman, josta löytyy kotelon sisältä sitten DNA-pätkä. DNA-pätkä sisältää jonkun proteiini-valmistusohjeen ja se on se tieto, mitä DNAstä aina haetaan. Ja proteiinisynteesin tärkeä vaihe on se, että DNAsta kopioidaan tämä tieto, lähetti RNA:ksi joka vaeltaa sitten Tuma Huokosen läpi solulimaan solulimekalvastoon, jossa sitten tapahtuu tämä proteiinisynteesi riposomien pinnalla. Eli translaation kautta syntyy lähetti RNAsta aminohappoketju. Tämä vielä muotoutuu omaan proteiinimuotoonsa ja nyt on valmiiksi, valmis proteiini valmis. Tämä proteiini saa aikaiseksi nyt jonkun jotain tapahtumaa solussa. Ja yksinkertaisesti voidaan tehdä semmoinen esimerkki, että tämä yksi geeni, joka täällä tietyssä DNAssä on, niin sen kautta pystytään valmistamaan tiettyä proteiinia, joka saa aikaisiksi jonkun ominaisuuden, vaikkapa sellaisen, että perho, perhosella on tuota Kannukset täällä takaisipien alla. Näin. Nyt korostan yhtä tärkeää seikkaa. DNA on sinällään siis vain tämmöinen ohjekirja, kuinka miten rakennetaan jotain tiettyä proteiinia. Eli proteiinit täällä ovat ne toiminnalliset työkalut, joiden avulla joku ominaisuus Sii sí.